وعدل محب يورش في القلب يمين متن قلب <تصفيق> يا شهد مسكوب يا حسن في قلوب في القلب نحب ساق سامح في هذه غير كرو مكياق سنور ساق سامح في هذه غير كرو بحبك يا يا قلبي مالك في الهوا و الفلق تيبس تعشق طول الليل مشقوق شر ساهر ماقلتي